Bé, voldria aprofitar eh, per felicitar eh, aquests deu anys de deixar-se contig i sobretot felicitar el treball de, de tots els dinamitzadors i dinamitzadores que durant aquests deu anys han fet possible que aquest projecte tiri endavant i segueix existint en aquests moments. Eh, també m'agradaria engrescar i animar, sobretot en moments com els que estem passant, que que no són realment engrescadors, i pensar que entre tots, entre la xarxa, segur que ens en sortirem i, i, i si ens en sortim d'aquests moments, sortirem molt més forts i molt més units dels que eren fa, fa uns anys.